На території Хмельниччини Російська Федерація випустила шість ракет. Які наслідки обстрілу та що офіційно коментують у військовій адміністрації? Затори на АЗС. Чому в обласному центрі знов утворилися черги за пальним? Знову онлайн. Відзавтра школярі Хмельниччини навчатимуться дистанційно. 50 вимушених переселенців приїхали до Хмельницького. Звідки діставалися і де їх розбістили? На цю годину відомо про шість ракет, які Російська Федерація запустила по Хмельницькій області. Про це розповів начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. З них три ракети збили сили протиповітряної оборони. Три ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Влучання в, в, в об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого було Ви знаєте, Ми були відключені від подачі електроенергії та від подачі води вже відновили на 85% електропосіб. Постачання, бо всі об'єкти водопостачання теж забезпечені електропостачанням. Три ракети на території нашої області, які прямували до нас, були збиті нашими силами ППО. Є влучання від уламків, ракети, які привели до наслідків вибиття дверей, вікон. Але це все поправимо і жертв немає. Це на територіях Волочівської тергромади, Полонської та Старушицької. Жодна лікарня не залишилася без світла, там де не було світла, одразу включилися Генератори Потрібно бути завжди готовим не нехтувати сигналами тривоги, обов'язково спускатися в укриття, пам'ятати завжди з собою. Має бути тривожна валізка. Ми будемо робити спеціальні пункти, про які теж повідомимо людей, де ці, ці пункти будуть. Також водою забезпечені всі укриття Хмельницької області. Якщо немає інтернету і не чуєте сигнал тривоги, є радіо, використовуйте обов'язково радіо, повертаємось, ну, і має бути чутно по всім громадам. За цей час вже громади, так само, як і місто Хмельницьке вже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 Олександр Семчишин звернувся до жителів Хмельницької громади з проханням зберігати спокій і ощадливо користуватися електроенергією. Про це він сказав у коментарі Суспільному після того, як у обласному центрі відновили електро- та водопостачання, які зникли після сьогоднішнього ракетного удару по одному з об'єктів критичної інфраструктури Хмельницької тергромади. «Дуже хочу звернутися до всіх хмельничан, аби вони ні в якому разі не їхали на заправки, не створювали черги, не бігли в магазин за хлібом, сіллю і так далі. Ніякої паніки бути не може, тому що запасів всього абсолютно вдосталь. Я думаю, що всі бачать, що одразу, тільки після завершення тривоги, вже через пів, години, через пів години ми вже подали в перші будинки електропостачання. Всі готові працювати, все відремонтуємо, все відновимо, і місто буде далі жити, забезпечувати повноцінну життєдіяльність, працюючи на фронт і працюючи на на перемогу. Ми повинні спокійно реагувати на сигнал повітряної тривоги, йти в укриття, заощадливо наразі ставити до споживання електрики, ні в якому разі не вмикати жодних додаткових електроприладів, не навантажувати на мережу, тому що відновлення, зараз електропостачання, воно аварійне, і кілька днів треба заощадливо віднести до споживання електроенергії. Дитячі садочки школи профтехучилища вузи Хмельниччини цього тижня переходять на дистанційку. Про це розповіла директорка департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації Дар'я Басюк. Була нарада з самого ранку підголування міністра освіти і вже надіслано всім керівникам департаментів, начальникам відділів управлінь, також керівникам закладів освіти про те, що з понеділка по п'ятницю ми навчаємося в дистанційному режимі. Також є заборона на проведення всіх масових заходів, тому дитячі садочки, заклад загальної середньої освіти, профтехучилища, фахова передвища освіта і вища освіта цей тиждень будуть навчатися дистанційно. Сламади на місцях вже отримали листи міністерства про те, що з 10 по 14 включно ми переходимо на дистанційну форму. Десяті садочки включені також у перелік закладів освіти, міністерства освіти, тому там є вказівка про дистанційну форму. Але знову-таки зауважую, що якщо є заходи безпеки, є критична інфраструктура, не виключений варіант, що якісь чергові групи будуть працювати. В останній путь провели старшого солдата Збройних сил України, 37-річного Олега Шевчука. Упокій, спасся наші справи справедеме раба твого, і у його у дворах як написано. Після повномасштабного російського вторгнення пішов воювати добровольцем, розповідає про Олега його першовчителька Надія Багрій. Це дитина з добрим серцем, з чистою душею, люблячий внук, люблячий батько. Люблячий чоловік, патріот нашої України, який один із перших пішов воювати. Я знаю, що він дуже працьовита дитина, людяна і завжди мав багато друзів, що підлітком, що дорослою людиною. Олег завжди був дуже енергійним, каже його однокласник Денис. Він був веселий, і шуткували, і сміялися, і, як той казав, самолітики в 9 класі ще й запускали. За словами Дениса Кушніра, до війни Олег працював на державному підприємстві «Новатор». У чоловіка залишилась мати, дружина, двоє синів та двоє братів. Поховають героя на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Станом на 10 жовтня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 62 тисячі 870 російських військових. Противник втратив 2495 танків та 5149 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1486 артилерійських систем, 353 реактивних систем залпового вогню та 181 засіб протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 267 лікарів літаків, 1097 безпілотних літальних апаратів та 235 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн – 3908 одиниць, спеціальної техніки – 136 одиниць. За 229 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів, збито 249 крилатих ракет. До Хмельницького 50 вимушених переселенців приїхали із Куп'янська. Одній з них – Любов Остапенко із чоловіком. На інвалідному візку жінка пересувається півтора роки. Супроводжувала переселенців віце-прем'єр-міністрка України Ірина Верещук. – О, їсте зараз відпочините, а потім вже з Богом поселитесь, добре? Там неможливо, ви ж бачили, ні, там ні. дуже важко. – Ми дуже раді, що ми до вас пересували. – Так, Дзвоніть своїм туди, туди, не бійтеся, переїдьте, там буде дуже ми ще заберемо людей. Ми, заберемо ми ще людей. Заберемо. Є можливість, ми всі тут допоможемо. Ми ж ми ж розуміємо, як буде важко взимку. Бідні люди будуть страждати. Нащо? Заберемо сюди, от на Хмельниччині, ну все ж краще. Тут там легше немає двигати. ні світла, ні, ні теплого, газу, ні, нічого нічого, зв'язку немає. Зв немає. Да, Зовсім да. інтернету багато, немає, нічого, нічого немає. немає. То нам легше тут вам допомогти, чим туди добратися. Любов Остапенко розповідає: з перших днів повномасштабного вторгнення із сім'єю жили в окупації. Ми ховалися по підвалах, щоб не контактувати, дуже боялися, дуже. І підірвали там своє. Здоров'я, тепер дуже потрібне лікування і реабілітація, дуже хочу вилікуватися і ходити своїми ногами, дуже хочу, це моя мрія, я до неї йду. Усіх внутрішньопереміщених осіб поселили в одному із закладів освіти громади. Його директорка Оксана Лижник каже, батьки поставилися із розумінням щодо поселення внутрішньопереміщених осіб. Ми розуміємо людей і розуміємо те, що їм потрібно десь дітися, ми кожені в своїй домівці, а на жаль, їм приходиться чекати. Ми нам сказали, ми тільки двома руками сказали «за» і без ніяких проблем. Ніби ми забезпечимо харчуванням, забезпечуємо теплою водою, їжею. Зараз дітки розподілені по місту Кмельницькому в інших навчальних закладах. Ми доробляли укриття, так як в нас укриття всього 37 квадратів, ніби діток ну, багато. На два тижні ми приймаємо ВПО, а далі ніби нам планують з 1 листопада відкрити наш садочок для наших діток. Людмила Шоптицька працює у закладі кухарем 39 років. Говорить, відчуває відповідальність за приготування їжі. Переживаємо і хочемо, щоб все було добре, щоб люди комфортно було людям. Бо це ж біда у нас, да, ми дуже переживаємо. Та розповідає, які страви куштуватимуть на обід та вечерю. Буде вермішель з м'ясною підливою. Далі буде у нас чай, хліб. А далі у нас буде вечеря, яка буде овочевий плов. Плов буде овочевий. Далі будуть нас снеки, далі нас кава буде... буде кава і буде пюре яблучне. Розкладає свої речі на тимчасовому місці проживання Олена Гагаріна, яка разом із десятирічним сином та чоловіком переїхали до обласного центру. Останні три-чотирі неділі етакуянск. Це, це була штота. Нервна система нарушена, тому що стріляють везде, все летить, страшно не за себе, страшно за дітей. Ми вирвалися з по чому? Щоб спасти дітей, щоб вони цього більше нічого не бачили. Жінка на дев'ятому місяці вагітності, каже, чекають на хлопчика. Тому планують залишатися і надалі у Хмельницькому. Якщо в Копянські вже нічого не залишиться,